મેં કહ્યું કેમ સંગીતકારો માત્ર અંદરના કપડામાં છે તેમણે કહ્યું સદગુરુ આજ જ વેચાય છે મે કહ્યું આ શું છે આ દુનિયામાં સ્ત્રી ગુણની સુંદરતાનો નાશ કરવાનો એક પાકો રસ્તો છે આ એક રીતે પરિણામ છે એ બાબતનું કે આર્થિક એન્જિન એ દુનિયાને ચલાવી રહ્યું છે બાબતે જેનાથી તે પ્રભાવિત છે સમાજ અને તેમાં જે રીતનું વર્ણન ઉભું કરવામાં આવ્યું છે અને તેને કહ્યું માફ કરજો હું તેને ખૂબ જ પાયાની રીતે કહી રહ્યો છું કોઈના પેન્ટમાં શું છે તેની સાથે મને કે તમને કોઈ લેવા દેવા નથી તે માત્ર અમુક જગ્યાઓ સાથે જ સુસંગત છે જેમ કે બાથરૂમ બેડરૂમ અને બીજી કેટલીક જગ્યાઓ બાકીની જગ્યાઓએ તમારી જાતિનો કોઈ મતલબ નથી તે માત્ર તમારી યોગ્યતાનો પ્રશ્ન છે તમે શું કરી શકો છો કે નથી કરી શકતા શેની માટે સમર્થ છો આપણે દુનિયાને એ લઈ જવાની જરૂર છે કે તમારું શરીર કેવા પ્રકારનું છે તેની સાથે મને કોઈ મતલબ નથી માત્ર શારીરિક સંબંધોમાં તેનું મહત્ત્વ છે બાકીના સમયમાં મારે તેની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી મહિલાઓએ પણ આ રીતે વિચારવું જોઈએ પરંતુ અત્યારે તે હું નથી જાણતો પણ સંપૂર્ણ રીતે તમે જાણો છો મહિલાઓ દ્વારા પુરુષોના સ્વપ્નો ભજવાઈ રહ્યા છે તમે જાણો છો કારણ કે જેમ કે ગઈકાલે હું કોઈની જોડે કોઈ સંગીતકારની સાથે વાત કરવાનો હતો અને મેં કહ્યું ઓકે મને કંઈક સાંભળવા દો તો તેમણે એક વિડીયો ચલાવ્યો મને માફ કરજો હું આ શબ્દો વાપરી રહ્યો છું હું આમ કહી રહ્યો છું કારણ કે મને તે ખૂંચે છે કે સ્ત્રીઓને આ રીતે પ્રદર્શિત કરાઈ રહી છે અને સંગીતકારો સ્ટેજ ઉપર માત્ર અંદરના કપડામાં છે મેં કહ્યું કેમ સંગીતકારો માત્ર અંદરના કપડામાં છે તેમણે કહ્યું સદ્ગુરુ આ વેચાય છે મેં કહ્યું આ શું છે આ તો મહિલાઓનું ભયંકર શોષણ છે અને મહિલાઓ જેમાં સાથ આપી રહી છે તેને જે પહેરવું એ પહેરી શકે છે મારો પ્રશ્ન નથી પરંતુ તે આવું એટલા માટે પહેરે છે કારણ કે તેજ જ વેચાય છે એ સમાજ માટે સારી બાબત નથી એ તેની પસંદગી છે તેને જે પહેરવું હોય તે પરંતુ આ તેની પસંદગી નથી બીજું કોઈ તેની પસંદગી નક્કી કરી રહ્યું છે જેને પસંદગી જ ના કહેવાય તો આ યુવાન છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંને માટે મહત્વનું છે તેમણે આવું કરવાની જરૂર છે કે તમારું શરીર એ તમારો વિષય છે ઠીક છે તે કંઈ એવું નથી કે રસ્તા પર ચાલનાર દરેક વ્યક્તિએ તેની સાથે સંકળાવાની જરૂર પડે દરેકે તમારા શરીર સાથે સંકળાવવાની જરૂર જ નથી લોકોએ તમારી બુદ્ધિમત્તા અને સામર્થ્ય સાથે સંકળાવવાની જરૂર છે તમારી પ્રતિભા ઓળખવાની જરૂર છે રસ્તા પર બધાએ તમારા શરીર સાથે સંકળાવવાની જરૂર નથી શરીરનો પોતાનો ઉદ્દેશ છે પોતાની સુંદરતા છે પ્રકૃતિ છે તે એક જુદી રીતે છે હું એવું કહેવાનો પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યો કે પહેરવે શું હોવું જોઈએ ના હું માત્ર એટલું કહી રહ્યો છું કે પુરુષે નક્કી ન કરવું જોઈએ કે સ્ત્રીએ શું પહેરવું અત્યારે તો એવું લાગે છે કે પુરુષની વિકૃતિ છે જે સ્ત્રીનો પહેરવેશ નક્કી કરી રહ્યું છે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્ર કરવા માટે સ્નાયુઓથી તે હવે બુદ્ધિપૂર્વકના કામકાજ તરફ જઈ રહ્યું છે તે જ રીતે એક સ્ત્રીના શરીરથી તેને બુદ્ધિમત્તાના કામકાજ તરફ જવું પડશે તો અત્યારે કદાચ તે સંગત ના લાગે ના ના સ્ત્રીઓ જ આવી છે ના ના આ તો સ્ત્રી કેવી હોવી જોઈએ તે પુરુષની અપેક્ષા છે સ્ત્રીઓ આવી નથી પણ તેમને લાગે છે કે સ્ત્રીઓ બસ પોતાને અમુક રીતે પ્રદર્શિત કરવા માંગે છે ના ના હું એમ કહી રહ્યો છું કે આ દુનિયામાં સ્ત્રી ગુણની સુંદરતાને નષ્ટ કરવાનો આ એક પાક્કો રસ્તો છે કારણ કે અત્યારે તમે પુરુષ ગુણને સફળતાનું આદર્શ સમજો છો જો તમારે સફળ થવું તો તમારે પુરુષ જેવું થવું પડે સ્નાયુઓ દેખાડવા પડે આ જવું જોઈએ કારણ કે આ આખી વસ્તુ એક રીતે આ એક પરિણામ છે એ બાબતનું કે દુનિયામાં બધું જ લગભગ આર્થિક એન્જિનથી ચાલે છે જ્યારે અર્થતંત્ર એકમાત્ર વસ્તુ હોય જે મહત્વની છે તો બધું જ એક બજાર બની જશે બધું જ જો હું ઓછું આપું અને વધુ લઉ તો હું ચતુર છું બજારમાં જઉં અને વધુ આપું તો હું મૂર્ખ છું પણ અત્યારે સમજવું જોઈએ કે તમારા ઘરોમાં મને ખાતરી છે કે સ્ત્રી તરીકે તમારા માટે પણ તે સાચું હશે મેં સ્ત્રીઓને ઘણી બધી રીતે કામ કરતા જોઈ છે મારી પોતાની મામ બહેનો કાકી ઘણી બધી બીજી સ્ત્રીઓ જે હું જોઉં છું હા જ્યારે તેઓ ઘરે હોય છે તેમનો એકમાત્ર હેતુ પોતાને પૂરેપૂરી આપી દેવાનો હોય છે કારણ કે તેઓ એવું કરી રહ્યા છે જેમનાથી તેમને પ્રેમ છે એવા લોકો જે મહત્ત્વના છે મને મળશે તે મહત્વનો નથી અને તે જ તેમના જીવનને સુંદર બનાવે છે આ માત્ર ઘરોમાં ના થવું જોઈએ પરંતુ આખા સમાજમાં થવું જોઈએ કે દરેક વ્યક્તિ બીજા માટે શ્રેષ્ઠ કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને આ સ્ત્રી ગુણ છે અત્યારે તમે એમ કરી રહ્યા છો જ્યાં પણ તમે જાઓ મારે આપવું છે ઓછું અને લેવું છે વધારે તે બજાર હોય કે લગ્ન એક જ વસ્તુ થઈ રહી છે અને કોઈ ખુશ નથી કોઈ સારી રીતે નથી જીવી રહ્યું કારણ કે કોઈ પોતાની સુરક્ષા ઢીલી જ નથી કરી શકતું દરેક સમય એકબીજાથી બચતા ફરે છે કારણ કે દરેક જગ્યા એક બજાર છે જ્યાં પણ તમે જાઓ તમે જોશો કે નફો શેમાં છે ના માનવીઓ આ રીતે સારી રીતે નહીં જીવી શકે મનુષ્યો સારી રીતે જીવી શકે છે અત્યારે હું સતત સ્વયંસેવકો સાથે જીવી રહ્યો છું જે પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપી રહ્યા છે કોઈ પણ સ્થિતિમાં લોકો મને પૂછે છે કે સદગુરુ તમે જે કંઈ કરો છો તેમાં સૌથી મહત્વનું શું છે તો હું કહું છું કે મારી આસપાસના લોકો જે પ્રકારના લોકો મેં મારી આસપાસ એકઠા કર્યા છે જેઓ કોઈ પણ અપેક્ષા વગર પોતાનું જીવન આપી દેવા તૈયાર છે મારા જીવનનું સૌથી સુંદર પાસું જ છે गरता जीवन न कोई बारीक पाओ नहीं हो दुनिया में जगह नहीं पुरुष गुण राज विजय मिलवा विषय शोषण करने विषय તે પ્રેમ વિશે નથી સમાવેશની ભાવના વિશે નથી તે જીવનને સાથે સાંકળવા વિશે નથી જ્યાં જીવન સાથે પૂરેપૂરી સંયુક્તતા નથી ત્યાં જીવન જ નથી માત્ર સંયુક્તતા સાથે જ તમે જીવન વિશે જાણી શકો છો તમે સુપરવુમન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હું કહીશ કે મારી માતા એક સુપરવુમન હતા તેમણે પોતાના જીવનમાં એક પણ રૂપિયો કમાયો નહોતો પણ એક સુપરવુમન હતા તેઓ કુટુંબમાં સૌથી આદરણીય હતા શું તેમણે ક્યારેય પૂછ્યું કે મને શું મળશે ક્યારેની નહીં પણ તે એક સુપર વુમન હતા